Isionao muziki nilipata <laughs> niza keswa kwa nilio. E Tutoto e tuto kambi tu. Okay. He okay. lianza kujua I can sing when I was nilikuwa bado primary. Mhm. Mhm. sana so by the way nilikuwa nachunga ng'ombe sana. Aha. Uh -huh. uh -huh. So there's a time nilikuwa nachunga ng'ombe then nilikuwa naimba. So yeah. I think alikuwa uh, kazini yangu kumbe uh -huh. alikuwa nanisikia. Yeah akan yeah, you need to do something about it so unajua mm hiyo -hmm. time bado ngumo dogo financial situation yeah. pia iko ina mm lao kwa hiyo -hmm. kipindi pia so the moment nilikuja kuwa serious join a school mm -hmm. i remember that day a friend of mine a trip mahali mm -hmm. uh, actually it was not a trip ilikuwa kitu kama event mm -hmm hizi mafankiza shule so barienda eh, eh. nini nini yeah. so alienda mm -hmm. akarudi akaanza kunipigia story venye kulikuwa so akaniambia i performed yeye mwenyewe yeah. ali perform kama bahati unaona okay. aliwekewa wimbo bahati then aka singa along yeah. to that music mm -hmm. so mimi nikakujua na idea sababu that moment pia sikuwa na any song at that point mm -hmm. Nika na idea ah what if niko na passion kwa hii kitu mm -hmm. kwa saini kianza kufanya the same thing ambayo uo jamaa alifanya huko kwa event mimi nikuje nifanye sababu leo via school kuna ma events zenye mm -hmm. zilikuwa zinakuja kuja once ones true kama cultural yani mm -hmm. so mm -hmm. nikasema i'll try this uh, cultural day kikuja mm -hmm. so akanipiga akanipiga moyo akanipa nguvu akaniambia go on, try it mm -hmm. yeah. mm -hmm. So veni cultural day ilifika, mimi nikao opportunity nikapewa. Mm -hmm. So I was surprised but kuona crowd imekubali. Yaani yeah. nilikuwa na sing kama bahati <laughs> <laughs> but nili hata ni before watu walikuwa wananjua kama bahati si hata uh -huh. kama mike. Yeah. So, uh -huh. Ilikuwa ngumu sana to transform you jina kutoka kwa merudi mike oh. kutoka kwa bahati hadi my lovely mike. So uh, after mwaingia mwaingia samziki umepperform pale uh, during that event shule. Mm -hmm aumesema uh, wanafunzi walikua walikubali wali vile mm. walikuwa na perform wali so after umemaliza ukaingia saa kwa industry sasa yeah so Sima, I, decided, i decided to what a son kitu serious sababu hata nilikuwa naona kulikuwa na mwalimu kuna mwalimu wa music hapo shule uh -huh. alikuwa ananipush sana ku join music so before nilikuwa najaribu ku join music kwa uh -huh. nani kataa unaona uh -huh. so after kuona something that i do him mwenye alikuwa ananifollow up so nilipata hiyo kipindi pia roo nikai litoka unaona roo yangu sasa ilitoka uh -huh. uh -huh. nika uh -huh acha ntaona but so siku ana ile roho ya kuifanya yeah. kuijoin sasa music wakati mko na nataka alinikata mm -hmm. yeah so naweza sema hivyo so mwaka gani hasa baada umemaliza shule ukakuja sasa kuanza mziki huko inje hasa vizuri okay the moment ni music nilianza nikiwa high school so uh -huh. the first yeah. single that i did ilikuwa inaitwa rejea uh -huh aha rejea witch ni record nikiwa bado high school yeah ni witch hata ni hiyo ngoma ilirecordiwa kimujiza tu <laughs> kwa nini unasema ilirecordiwa kimujiza viujiza unajua do ile kwa shida hiyo -huh. kipindi unajua uh the moment shule una uh mali -huh. unategemea uh -huh. so so income vizuri ehe so nilipata friend of mine alikuwa anaitwa Gideon Uh, na mnishikilia sana unajua mtu moja ame kushika akakupeleka studio na nasema big step kamsa yeah, uh, yeah, yeah ilikuwa great move kwangu uh -huh. so that song nili nilienda tukaifanya mimi mwenyewe niliandika. Uh -huh. Niliandika nikiwa shule class uh -huh. yeah niliandika nikatafuta gidi After shule nikamshau niko na kitu fulani nikamshau niko na dokeasi na hivi uh -huh. akaniambia tunaweza anzia hiyo kitu nyiko unaona yeah. uh -huh. uh, siku so kaenda tuka record jioni mm -hmm. after shule mm -hmm. after wiki, litoka na to surprise me mhm mm okay to be honest mimi nilikuwa nadhamia sana Goodluck Gozbat. Okay. No. At that time already good, good eh, nilikuwa shadjua Good. namjua na watu wamjui. Unaona? Yeah. Cause mimi sikuwa namjua eh. So there is a time ngoma uh -huh. So unajua anaweza sema okay sikuwa anaji accept vizuri sana mm hizo -hmm. kipindi. Uh -huh. Onze, so nilikuwa na prefer at least eh, mtu eh, nilikuwa na shauku badu. Okay. Uh -huh. So nilimba Wimbe ya Goodluck uh -huh. inaitwa How How. Uh -huh. mm. okay. Uh -huh. Eh. Yeah. Ile mbili toka kitambo sana. Uh -huh. Ndio sasa hii inashika shika. Sasa ndio inaanza So after ukaingia umefanya show at least moja mm. pale kanisa. Yeah. Ukaingia sa industry vizuri. Yeah. Ukaenda kafanya second song. Mhm. Mm ah. Uh, Na umeingia kwa industry vizuri. Mm. Experience imekwaje? Okay, experience imekuwa to be honest imekuwa tough. Mm. Ni ngumu kwa mtu ambaye anachipuka kama mimi. Ah. Mm -hmm. uh, still kwa hiyo story ambayo so sasa ni kwa kiongelea music industry hii mm. now to the gospel industry mm. was so wasiwanasema so that unapata a gospel musician hapa na yu You gospel music but ikifika Friday ama Saturday mm. tunakupata na majamaa mmetoka club huko mmelewa wote pamoja. Naona. No, yeah. What is your take on that? nimesikia ni ni sana. Mm -hmm. nimesikia ni sana Atat... uh, when was it? To... Nilikuwa nasikia watu mm -hmm. reason to una watu na complain sana yeah. Na unajua first of all nasema salvation ni kitu mtu mmoja personal Nono, na mm -hmm. na mi waspendi kuingilia mm -hmm. unajua hiyo ni maamuzi yake na mm -hmm. naishi maisha yake yeah. unajua ni decision ambayo amemeka mwenyewe sawa kuingilia sana feel kama haitasaidia but mm -hmm. what we can do best tuombe tu tuombe tu, tu mm -hmm. mm -hmm. instead of come mm -hmm. what i believe hakuna yeah. mtambao uko kamili sisi wote so yeah. you know, everybody uko uh -huh. na downfall yake mm -hmm. maybe hiyo ndio section ambayo nimelemmea yeah. you know, so the best thing ni kumface muambie confront instead ya kulalamika yeah. mm. uh, but uh... Mm angekuapoa mm. like this guy kama anajua yes i'm a gospel musician mm -hmm. and yet naendanga club mm. angekuapoa kama hujama ange step down kwanza aseme mm. acha nimalizane na hii mambo okay. mziki muziki ingoje mm -hmm. nikifeel nimerudi kwa Mungu mm -hmm. I'll, i'll now start kuendelea ku, kuimba tena kwa sababu si unadanganya Mungu mm, si e, una si mm. nisa, but still yo, okay. mm. but still najua anasema church c si building church mm. Mm. si, mm. si lazima unadanganya eh. so uh, the only thing i <laughs> <tajitu> ni maombi ni maombi kwa maombi yeah about that how youths wamekuwa influenced na social media na most of them wanakuwa, wanataka kulive life ambayo si ya pia mm -hmm, mm -hmm. imefika extent unapata uh, some guys wanarushiana maneno pale mm -hmm. kwenye social media mm -hmm. especially celebrities. Tutu. Inakuja ina influence the fans. Mm -hmm. Wewe just in case today mm -hmm. ukuwe kama let's say ringtone uh, uko na fan base kubwa sana. Mm -hmm. uh, Would you do the same thing ile nyewe unaona ringtone anafanya si kwa ubaya but mm, mm. Would you do the same thing ile nyewe ringtone anafanya uh, Okay mtu ni mkubwa ni mtu mkubwa nini uh -huh so but ana sema unajua wanafanya hivyo zime sababu ya kiki mm -hmm. uh, and then but i believe ukifanya kitu nzuri tu mm -hmm. you yeah. no, no, there's mm -hmm. no need for that yeah. uh, mm -hmm. kuna watu wamekaa kwa industry viko sana mtoka kina dadiwe mm -hmm. atujasikia scandal lote kutoka kwa yeah. guardian angel yeah. na no, wanafanya vipo tu mm -hmm. no, unaona uh, mm -hmm. so na sema naiga kutoka kwa watu kaa Bati bati niko nampenda sana. To be yeah. I love that guy. Mm -hmm. Niko nampenda kabisa. But the moment ali to Roy ili nitoka. Mm -hmm. But nampenda, namfuatilia mm -hmm. still. Mm -hmm. ya yeah, sababu ah, uh, uh, ndozosema kutoka uh, pia na jina yake kama kidogo. Ako la